Marian Vanghelie, prima reacție, după o victorie mare împotriva Adna, profeie neagră pentru procurori. Un procuror de la Adna a cerut, vineri, la Tribunalul Bucure sublinierătii, înlocuirea mesurii controlului judiciar cu arestul preventiv în cazul lui Marian Vanghelie, pentru sevâr sublinierea infracțiunii de instigare la merturie mincinoasă.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 Postul primar susține ce în acele 15 secunde nu l-a antajat pe acest martor. Este o reacție de normalitate. Mă bucur în primul rând ce am dat peste nite judectoare tinerei cu curaj. Ce ai făcut-i dumneavoastră presa din România, care s-a unit în ultimul anii juntate, a fost foarte important, pentru ce altfel eram luat ca din oal. Eu eram la aparatul de ap, el mi-a spus ce faci, efu, să știi ce m-au antajat? Eu i-am spus, să-ti ce este, un Dumnezeu este atât. Pentru asta au cerut arestarea preventivă. Eu nu am întâlnit niciodată ceva, nici mecar în perioada comunist, ce am fost gestionari nu am văzut aceva. crede în continuare ce am să vorbesc i am spus și în instanțe i dacă mi arestau a zi, eu continuam să vorbesc.